Hey, please welcome Mr. DJ Luma Rayman. Right أنا مش حاسك أنا مش شايف أنا مش حاسك طب طب طب يلا روس سيحلي نص كمرافق طب طب طب سجح وراك خلي يا ياض ينعش شكلك ده باب كبير عالي ده انا لو ردوع شنكلتي في تحذير خطير مفيش قادر تنادي وحش السيري وحش وحش أنا دخلت قبلي خايف في بدق ما دوقي واقلش خيب في ترقش ما دوقي واقلش تلعبي مصبوط لراحي نبوط في قلب تضار دهنا بطل الأرض أنا اللي دوره ما خطاره أنا اللي دوره ما خطاره واللعب الشطاره دكتكتكتكت نطاره هسيبه الفلسط اجايدة بلسط بابك اتطرف عبر فصوص ارجوز وحوش كمان غازية كده مية انا لسه بادئ اضرب بادي الصوت ده انا مش قال وانا هي كلمة تتكسر واللي هيغلط يتكسر ولا بلا بلا إن، إن، ولا ولا ولا بل